В обласному центрі попрощалися із двома військовослужбовцями. Від двох тижнів до місяця. Як проходять реабілітацію українські військові на Хмельниччині? Працюють на благоустрій села. Як багатодітна родина з Миколаївської області освоїлася в одному із сіл Хмельниччини? Павло Жук до підписання контракту зі Збройними силами України в 2020 році працював вчителем фізики та інформатики у Хмельницькому навчально-виховному комплексі. Сам військовий з родини вчителів. Серед людей, що прийшли попрощатися, велика кількість його учнів. Його учениця Анастасія Кришталь не стримує сліз. Каже, Павло Анатолійович був не лише вчителем, а й другом для кожного. До нього можна було звернутися за якою поради кожного ранку. Ми з ним спілкувалися по дорозі до школи і пісків уроків, і просто до нього ти можеш звернутися, як дійсно, як до друга, і поспілкуватися з ним на будь-яку там. Про дружні стосунки згадує і його учень Артем Гуменюк. Що він зараз воює, я не знаю, я дізнався декілька днів тому. Ми йому дуже вдячні за наш захист і дуже радий, що був знайомий з цією людиною. Директорка навчально-виховного комплексу номер 4 Олеся Прус згадує, у 2020 році Павло Жук вирішує підписати контракт зі Збройними силами. В той момент, коли він виходив з мого кабінету, підписуючи заяву про увільнення, він на позитиві казав останню фразу – Олеся Тельна, все буде дуже добре. Так само він налаштував і дітей. Павло Жук служив в десантно-штурмових військах. Помер 2 жовтня внаслідок важких поранень, отриманих на Херсонщині. В нього залишили, Залишилися батьки, дружина та дочка. Поховали військовослужбовця в селі Пашківці Хмельницького району. Інший військовий Олег Цимбалюк приїхав захищати Україну з-за кордону, де працював, розповідають його родичі. Дуже на фронт рвався, в кінці. От. Він був у Польщі на заробітках, приїхав з Польщі, і пішов воювати захищати Україну. Він не міг дивитися на те, як він не мав як він не наші жодного Просто не міг стояти в гостині цього всього, навіть коли сюди на пару днів приїхав, і не міг лишитись тут, незважаючи на його травми. Олег Цимбалюк служив в сухопутних військах. Загинув 30 вересня на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів. В нього залишились дружина, донька та син. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На фронті, захищаючи Україну, загинув вчитель історії навчально-виховного комплексу села Малиничі Хмельницького району Олександр Прохніцький. Про це розповів директор навчального закладу Володимир Гусар. Дописи про смерть свого колишнього випускника розмістили навчальні заклади, де навчався Олександр Прохніцький. Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 12 та Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Стало відомо про ще одного загиблого військовослужбовця Павла Боднарчука. Народився він 25 квітня 2000 року у селі Глибочок. Загинув 29 вересня 22 року в бою за батьківщину у населеному пункті Піски Донецької області. Поховання героя відбудеться в селі Глибочок. Цю інформацію підтвердили у Новоушицькій територіальній громаді. Навчався Павло Буднарчук у Глибочанській школі. Закінчив Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Національну академію сухопутних військ імені Патраса Гайдачного. Станом на 5 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 61 тисяча російських військових. Противник втратив 2435 танків та 5038 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1414 артилерійських систем, 341 реактивну систему залпового вогню та 177 засобів протиповітряної оборони. Від 24 люту українськими військовими знищено 266 літаків, 1032 безпілотних літальних апарата та 232 гелікоптера. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 одиниця, спеціальної техніки – 132 одиниці. За 224 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Військовослужбовець Юрій 10 днів проходить реабілітацію. Отримав поранення поблизу Донецька. Право польовою сквозною в плечо, вихід через лопатку. Зараз вже, слава Богу. Тиждень на реабілітації перебуває і військовий Володимир. Каже, за час лікування відчув полегшення у сухлобах. Вже більш-менш нога вже не віднімає так. О, нормально вже, вже чувствую в сухлобах себе, більш-менш йде на покращення. За словами лікаря Кабінету реабілітації Олега Борикіна, пацієнт проходить реабілітацію на апаратах для розробки гомілкостопного, колінного та татазобедреного суглобів. Коли пацієнт знаходиться на даному апараті, в нього розслаблені м'язи, а за рахунок руху апарату покращується кровообіг та лімфодренаж в нижніх кінцівках, виставляється кут, на який буде підніматися згинатися в колінному суглобі гомілка і включається в середньому. Процедура триває від 15 до 20 хвилин. За три дні реабілітації зменшились болі у коліні, розповідає військовослужбовець Максим. Каже, травму отримав поблизу Донецького аеропорту. За даної цієї процедури, ну, я відчуваю, що мені краще в самому суглобі, тому що перед цим постійно якісь замкнення були. А після даної процедури ну мені легше стає і болі вже не такі часті. Воно як зігріває з середини, типу, як тепло йде, от туди до кісток самих. Пацієнт проходить процедури на новому апараті для ультразвукової терапії, розповідає лікарка фізичної реабілітаційної медицини Леся Корчик. Переваги в цьому апараті, що він є двохканальний, тобто ми можемо зразу застосовувати для двох пацієнтів. Цей апарат необхідний для зменшення болю, для покращення руху в суглобах, а також для покращення кровобігу в нижніх кінцівках, верхніх кінцівках і для зменшення болю в ділянці поперекового відділу хребта. Зараз каже завідуючий реабілітаційне відділення Михайло Ступчук, відділення заповнене на 100%. Відділення реабілітаційне розраховано на 30 ліжок. Відділення призначене по відновленню лікування хворих з опорно-рухового апарату захворювання та травмами та так само центральної і периферичної нервової системи. У відділенні нашому зараз знаходиться 30 хворих. В середньому реабілітація проходить від 14 до 30 днів. Якщо є необхідність, продовжуємо лікування. За словами Михайла Ступчука, за необхідності пацієнтам надаються настанови, як проводити реабілітацію у домашніх умовах. Михайло Жила, Віктор Кравий, новини на Суспільному, Хмельницький. Таку посилку на фронт захисникам передадуть найближчим часом, розповідає волонтерка Олена Власюк. За її словами, військові зараз потребують ліків від застуди та теплих речей хлопець їде з відпустки легковим автомобілем. Ми йому зібрали чай, кави, печива, трошки крупів і спальники теплі. Ну, такі, це не військові спальники, вони більш такі цивільні, але теплі їм на бліндажі. Зараз військові просять такі речі, які були їм потрібні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає голова громадської організації Планета волонтерів Тетяна Калюжна. За її словами, це зокрема зимові шини для авто і тепле взуття. Це термо, це фліски теплі, це бушлати, це ну, тепле взуття, зимові спальники, рукавички само собою, бафи, балаклави теплі, ну, спідня білизна, теплі шкарпетки. Шкарпетки – це взагалі одноразова штука, всі ми розуміємо, та зняли, викинули. Волонтерка Анастасія Куца показує теплі куртки, які принесли благодійники для військових. Каже, збирають нові та вживані речі темних кольорів, без світловідбиваючих елементів. За її словами, речі волонтери передадуть на фронт українським захисникам. Хлопці кажуть, що їм підходять не лише військові, це можуть будь-які теплі, вживані, навіть куртки. Актуальні, звісно, це XL, 2XL, малесенькі, вони недоцільні, тому що вони під низом мають ще якийсь одяг. Захисникам передали дві подібних до цієї буржуйки, розповідає Тетяна Калюжна. За її словами, в них також є потреба зараз на передовій. Хлопці просять. Роблять такі з газових балонів, вона виходить довга, і деякі наші підприємці вже ну, продумали настільки їх вдосконалюють, знаєте, що просто не просто буржуйка, а от вони наварюють гаки з боку. Хлопці, коли там вже чайничок посередині, там чи кашка якась зварилася, підігрілася, вони тим часом от збоку на ці гачки повішали взуття, взуття підсохло. За словами Тетяни Калюжної, долучатися до допомоги військовим люди стали менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Простіше було на початку. На початку, ви знаєте, в нас вся країна акумулювала сили, і ми всі були таким єдиним цільним організмом, який співпрацював, подекуди навіть мовчки. На передовій є постійна потреба в сітках, розповідає Тетяна Калюжна. Їх у штабі волонтери також плетуть. На сітки матеріал у нас вистачає, в принципі, але не вистачає самої основи. Якщо є можливість от, з приводу основа під сітку, або ж, хоча б, нитка, нитка для того, щоб сплести ту сітку. Нитка має бути е, міцна. Тетяна Калюжна каже, зібрані речі військовим передадуть на фронт. Штаб допомоги Збройним силам України працює у будні з 9 до 18. На вихідні тут є черговий волонтер, який приймає допомогу. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Електрик високовольтник, висотник, який обіймав у снігорівці Миколаївській області посаду інженера на підприємстві з управління каналами річки Інгулець, та керував зрошуванням Миколаївської Херсонської області, Михайло Кащук рубає дрова, які заробив на своїй новій роботі в Копистинському старостаті на Хмельниччині. Чоловік прибирає сміття з сільських вулиць та кладовищ, розчищає дерева, косить чагарі. Каже: "Спочатку така робота його трохи бентежила. Чуть-чуть щось було, коли мусор почав збирати" робити на благо цих сьол, а з іншої сторони ще й горде, що хоч якось можу відблагодарити тут, що прийняли мене, то не смущаюсь, зараз ні. Робати дрова і вирощувати картоплю й іншого родину Михайло, каже, вчиться тут, у селі Івашківці на Хмельниччині. Посадили огород і вже зібрали урожай Для дітей горох садили, землі багато, виходить, 20 соток тільки огород. Плюс сад усь, яблуня є, горіхи. За його словами, сюди родина переїхала, тікаючи з ворожої окупації, без впевненості, що російські снаряди чи ракети не влучать в їхню машину. Михайло розповідає, гадали, що переїхали ненадовго та залишаються зимувати. Сім'я знав, що тут залишаться, тому що поки там не встановим, тут не їх туди нічого ввезти, тому що дійсно там страшна війна. Чоловік, каже, боявся їхати на захід країни, бо українською до цього не розмовляв. Розмовляти тільки зараз вчуся. Я русковорящий, боявся, що їдемо на західну Україну, як я буду розмовляти з ними. То дуже добре прийняли, не очікував. Подружжя та їхні троє дітей мешкають в будинку, який господарі надали їм на час воєнного стану, з умовою оплати комунальних послуг, каже Світлана Кащук. Старша донька вона вже не з нами живе, тому з нами проживає син 19 років, син 16 років і донька. В хатині цій довго не жили, нам, ми тут побілували, але нам господарі предоставили і інструменти, і матеріали, от, вони нам дуже допомагали і допомагали допомагають і далі питають, постійно дзвонять, що вам може щось потрібно. Староста округу Лілія Панчук розповідає. Наші староста від початку війни прихистив близько 300 осіб-переселенців. З самого початку допомагали із житлом, шукали, питалися людей, дзвонили, обзванювали, потім одіяла, подушки, постільна білизна, одежа, продукти харчування, побутова хімія.